السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغاليين بحبكم جدا في الله بصوا بقى النهاردة روتين رمضاني خفيف كده وهوريكم كمان حاجات اونلاين اشتريتها حلوة جدا جدا آه يا رب تعجبكم ومعلش آه معلش بقى عزروني على صوتي يعني عندي دور برد قاتل ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا بصوا دي الخلطة بتاعت الحواوشي باخد قطعة كده مكوره بكور حتة حلوة كده في ايدي وحطها بقى جوه الريج زي ما انتم شايفين كده بس ريحه التتبيله خرافيه على فكره يعني واضح ان هما مظبطين البهارات والتوابل بتاعتها بصوا هما حاطين فيه ايه في فلفل اهو وواضح ان هو فيه بصل تمام والبهارات بتاعته واضح ان هو حياق وشم ريحه اللحمه هيقها حلو جدا بس انا هنا بقى دلوقتي خلاص راس العيش بتاعي تمام وبعد ما اكمل الكميه بتاعتي هحط عليها وهحطها ايه في الثلاجه لبكره تبقى جاهزه على على السوى على بصوا كده النص كيلو هعمل خمس رغيفه بالظبط يعني الكيلو يعمل عشرة. عايزين بقى ان انتم تبقوا وما شاء الله بصوا يعني سمك السمك الرغيف مش مش قليل ابدا يعني تمام? آه عايزين تعملوا يعني الحشوة تبقى اكبر من كده. ما عندكمش مشكلة. يعني ممكن ايه? لكم سبعة تمانية مليانين. تبقى اللحمة مليانة قوي. بس انا بحبه كده يعني بصوا اللحمة. ما شاء الله. يعني انا ان هي كده مظبوطة. بصوا. ما شاء الله. كل اللي رضيتها بالمنظر ده. ف حلو على قد ايه? انا والولاد. وخلاص ده كان تاني يوم يا حبايب الحاجة دي كانت بايته في الثلاجة زي ما قلت لكم قفلت العلبة كويس جدا لو معندناش علبة بغطى ممكن نجهزها ونقفل بالااا ونحطها في التلاجة ولا هيجرى اي حاجة بصوا بقى حطيت بقى معلقة من السمنة البلدي تمام و نزلت بقي ايه على الجريل او اتصدت فيه الاهم حاجه تكون حاجه مبتلزقش يا اما لو حاجه بتلزق خلي بالكم بس ايه يعني ان انتوا تقلبوها كل شويه عشان في الطاسه معكم تمام آه انا مقطعه بقي السندوتشات بتاعت الولاد كده إنصوص تسهيلا عليهم بس هتشوفوا في الاخر التقديم هيختلف تماما بصوا بقي التشريطات بتاعت الجريل روعه عايزه لكم ان خلطه الحوشي طلعت جباره و الجزار فعلا محيقها يعني انا حتى سألته ساعتها قولتله ود اي بهارات ملح اي حاجه ألا لا لا تاخدي القطعه بتاعه اللحمه تحطيها في الرغيف وعلى التسويه على طول زي ما وريتكم انا عملت معاكم الحواوشي ده كتير جدا جدا هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان بقى تشوفوا بقى الحواوشي المصري والحواوشي الاستاندراني آه وتشوفوا التتبيله بتاعتنا من جوه كنا عاملينها ازاي برضو ما شاء الله كانت بتطلع معانا روعه آه هسيبها لكم في صندوق الوصف وممكن اسيبها لكم في اول آه كومنت مثبت تمام قطعت السندوتشات كده اربع اربعة زي ما انتوا شايفين تسهيلا ايه للاكل احنا في صيام يا جماعه الواحد مش محتاج يجهد اكتر من كده قمر الدين ده اسمه توليدو آه ده بصوا ملفوف زي البونبونيه آه كده طلع حلو قوي. يعني بدل ما بنجيب لفه قمر الدين ونفضل نقصقص فيها عشان ندوبه ونعمله عصير ده سهل بقى بتاخدي الكميه اللي انتي عايزاها تدوبيها في ميه سخنه تزودي السكر بتاعك. وبعدين بقى ايه بزود عليه مية ساعة. انا بعشق عصير امر الدين. بحب عصير اكتر ما بحبه مهلبية. اللي هي مهلبية امر الدين. ما هي. يعني الدنيا ازواء. انا بحب عصير اكتر. بس صبيت العصير بقى بتاعنا كده عشان خلاص الادان كان قرب خالص وبقى ناديت الولاد ياخدوا العصير بتاعهم والفانوشه آه وادي الحواوشي بتاعنا ظبطت جنبه بقى سلطه خضراء كانت رهيبه وقطعته اربعة تربع كده وحطيت لي انا بقى ايه قرن فلفل اخضر كده على الوش يعني قلت بقى احرق قلبي بقى للاخر يعني <تصفيق> الاكله دي لو لسه ما كنتوش عملتوها في رمضان اعملوها العيد جايه وكل سنه وانتم طيبين او اعملوها بعد العيد سهله ولذيذه ما تاخدش وقت لكم هسيب في صندوق الوصف الطريقه بتاعه التتبيله بتاعه الحوشي العادي والحوشي الاسكندراني لو عايزين انتو كمان تعملوا العجينه بتاعه العيش نفسها ويلا بقى نروح نشوف بقى ايه لبس العيد بتاعنا آه مش لبس العيد جلببات العيد زي ما بيقولوا آه وتقولوا لي ايه رايكم فيها. بصوا انا طالبه لبس هنا اونلاين. لاين هفتحه بس دلوقتي اشوفه سريعا كده عشان لو الحاجة مش الالوان او المقاسات هرجعها مع المندوب بتاع الشحن ولو تمام كده كده ايه هوريكم على الحاجات اللي انا ايه اخدتها دا اول موديل احفظو بس الالوان كده وهوريكم ايه الاشكال بعد كده بصوا بقى مبدئيا يا يعني جماعه في اتنين موديل طلع آه فيهم عيوب تمام فرجعتهم وطلبت من الشركه ان هي تبدلهملي وقالوا لي ان هم هيبدلوهم الموديل الاخضر اللي كنت بفتحه معاكم هنزل صورته دلوقتي معاكم على الشاشه لقيت الدرقة بتاعته ديه لدرجة درجه ان ما كنتش عارفه البسه اصلا تمام آه الموديل الثاني لونه اصفر حلو قوي قوي قوي ومن احلى الموديلات اللي كنت مختارها آه ليه زي حزام للوسط طرف من هنا وطرف من هنا في طرف ناقص فعشان كده لما تجيبوا حاجات اونلاين يا جماعه لازم تفتحوا الحاجه وتقيسوها وتشوفوا الدنيا بتاعتها ايه تعالوا بقى ايه هقلب معاكم الكاميرا ونشوف الموديل اللي انا بصوا بقى الموديل ده عباره عن اسدال زي ما انتم شايفين كده بالطرحه بتاعته بصوا زي ما انتم شايفين لونه زهري. لونه حلو قوي. بس خلوا لكم. يعني انا المقاس ده مظبوط يعني ده اتنين اكس مظبوط. بس في حاجات تانية طلبها اتنين اكس هي كبيرة جدا يعني. سوما مش غلطتهم بصراحة هم يعني كاتبين المقاسات. بس فعلا المقاسات عندهم يعني اتنين اكس مش في الموديلات كلها ثبتة. يعني لو كلها مثلا السايز ده هقول لكم ماشي. لا في حاجات اوسع من كده. فشوفوا تاكدوا بس قولولهم المقاس بتاعهم ما تاخدوش بالكيلوات او الوزن الوزن بس تمام عشان في حاجات عندهم مقاسها كبير هو شكله احلى من التصوير كمان مش ظاهر قوي ده ان شاء الله باذن الله نقضي بيه العيد بتاعنا كل سنه انتم طيبين ده بصوا الحاجات دي كلها انا هنزل لكم بالموديلات بتاعتها على الشاشة بصوا ده حلو جدا جدا وفيه حزام من الوسط بيداية حلو تحفة تحفة تحفة بس هو مش عارفه اللون ظهر لكم ان هو اسود وانا كنت مشتريه انه اسود بس هو يعني مديلي درجة كحلي غامق مش مش اسود اسود هتقول لي ليه ظهر اسود هوريكم بقى درجة الاسود التانية سوين دي حاجة انا جايبها من عندهم فبصوا دي باينه ان هو كحلي غامق مش اسود تمام بس لما استع لقتها شكلها حلو قوي في القياس فخلتها. ثواني بقى اخليكم معايا بصوا ده على فكره ال... بصوا هنا ده طوله لي بالظبط فهي بتقف تقعد تسند على المراود بهدلها اللي بالمنظر ده تمام بصوا الموديل ده ده حلو جدا جدا بس كان عايز يبقى مفروض كده كان هو مش عليا كده هو كبير جدا يعني هو اكبر من المقاس بتاعي. هو انا طلبة اتنين اكس. فجاي واسع قوي يعني. فانا مش عارفة يعني هما الولاد بيوريه حتى وهو واسع شكله حل. فانا مش عارفة بصراحة يعني بفكر ان انا ايه? اضياء كده ديروا يعني غرزتين كده من عند الوسط. بس بصوا. هو شكله حل ولطيف. في كتابة عربي كده من عند اليد. يعني شكله لطيف يعني. تمام? اوريكم الموديل اللي بعد كده. وبصوا الموديل ده كمان. دي بقى فعلا حرفيا عايزه تاخد تتاخد كده من عند الوسط او يبقى ليها حزام بيضيقها من ورا انا كنت متوقعه ان هي ليها حزام بس هي جايه لي من غير اي احزمه لو ليها حزام للوسط اللي هو بيتضايق كانت هتبقى الطف بكتير ان هي تتضيق على قد الوسط عندي تمام طيب. بس هي شكلها حلو قوي قوي يعني الكرانيش بتاعتها بكل حاجه كده شكلها حلو قوي انا مش عارفه يعني انا هبص تاني للموديل عندهم في الصفحه ايه اصلا كان ليها حزمه للوسط ولا لا بس هي شكلها حلو اه نعم مش الدرجه اللي ظهرالي في في التصوير هحطها لكم دلوقتي على الشاشه مش الدرجه اللي كانت ظاهره في التصوير يعني مش عارفه هل ده بقى اضاءه اديت ايا كان بس هي شكلها ايه لطيف عامه بس كده آه والموديلين التانيين بقى لما يبقوا يعدلوهم ان شاء الله هبقى ايه هبقى ارجعهم ده اكتر حاجه ظابطه هو واللي هو الاسود ده او الكحل الغامق ده اكتر مقاسات ظابطه ده وده واسعين شويه لكن ده واسع كتير فانا هحاول ان انا ايه اظبط إيه فيه الدنيا بس كده كل سنه وانتم طيبين ايه رايكم في الموديل ده هقلب لكم دلوقتي الكاميرا وهوريكم شكله تمام انا لبست بقى كده عشان انا خارجه فقلت ايه اوريه لكم بالم وهو بصوا مهو. انا عشان كده بقول لكم ايه المقاسات واسعه يعني هو ده لو كان مثلا متخذ بنسه من هنا وبنسه من هنا يعني لو اضيق كده سنه هيبقى افضل الرسمه هتبقى اوضح فيه بس مش مشكله يعني هو واسع فتفاض فحلو مش مش وحش. ايه رأيكم? يعني قولولي لي محتاج ادي له غرزة من هنا وغرزة من هنا ولا ولا سيبه كده? يعني ادي الشكل اهو. المقاسات واسعة. يعني اللي هيجيب اكس. ويقول لأ انا هجيبه اتنين عشان ما ممكن ما يبقى ضيق او حاجة. لا يجيبه اكس عادي. لان انا جبت الاتنين اكس وحاسة انه هو ايه? واسع بس عادي. انا بقى بتعامل ان هو بقى جلباب. جل فواسع فى يعنى فمش مشكله وما كانش ينفع بقى يخلص رمضان من غير صينيه الكنافه هنافة دي بصوا القمر شايفين الجمال شايفين اللون حاجه تجنن كده كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناه هسيب لكم الفيديو اللينك بتاعه في صندوق الوصف ادخلوا شوفوه هتعرفوا بقى كل التفاصيل والتريكات والحركات بتاعتنا هتعرفوا ازاي نطلع الخرطه متماسكه كده وباللون الخطير شايفين لون الكنافه عامل ازاي طب شايفين القشطه عامله ازاي كل التفاصيل والتركات هقول لكم عليها في الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف زي ما قلت لكم وموعدكم ان انتم هت... هتنبهروا بالنتيجه ويلا بقى عايزه بقى كومنتاتكم لايكاتكم الحلوه كل سنه وانتم طيبين واشوفكم في فيديوهات ثانيه جديده باي باي لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك like, اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم